Серпень красень, як козак Витанцьовує гопак Літо красне взяв під руку Крутить в танці, що є духу В'ється з літочком по колу Натрусили груш додолу Гарцювали, танцювали Свої ноги позбивали Не втихали й носились В парі віддано трудились То на лузі, то на полі на п'яті зросли мозолі, І не їли, і не пили, На хвилинку не присіли, Молотили просто й жито, Тупотіли гордовито, І трималися за руку. Не було це їм за муку Пов'язать в снопи пшеницю, Поскладати її в копицю. Танцювали вдвох вони, Щоб спочити восени. А руда коли прийде, Хай сама танцює вже